ODS-ak, un horakundeak aurkezten dituen amazazpi proposapendira. Hauek, elbrutzat bakea eta justizia bermatza dute, eta honekin batera lurra zeintzea, aldaketa klimatikoa atzean utzi dezagun. Bide honetan, amazia garren proposamenean oinaretuko gara. Bakea eta instituzio sendoak babesten duena. Gaur egungo mundu egoeran, hainbat herrialde violentzia konstante batean bizidera. Siria, Ego-Sudan edo Somalia adibide gize. Armenia eta Azerbaianeko gatazkak gaitu ere. Horregatik, guretzako, herrialdea hoietako biztanleriak biolentxearen aurrean, seguru bizitzea eta sentitzea izango da. Justizia pertsona batek bizitzeko minimoen artean egon behar du. Honela behar denean, diskriminazioa du injustizia baten aurrean bere burua defenda ezaken. Hildo beretik, justizaren administrazioa eta arabi ilpena alderdi inpartzear batetik jo behar du. Beste botere batzuen, eraginetatik at. Baina unu erakundeak proposatzen dituen lepuruak lortzeko, informazio publikoko eta gartenak diren sozietat erakundeak izan behar ditugu. Honela bakarrik lortu dezakegulako, biatzen den justizien partzela eta azkunde irakortasuna. Eta informatikak zere gindezak elburu guetan, jarri dezagun gaur egungo korrupsio kasu batzuen dibidea. Kazo goek, gutxitan publiko bihurtzen dira, eta herrialdeari sekretu mantentzen zaio. Ezingo dugu proposatzen diren elburak lortu. Soluzio bezala, momentuko teknologiak erabilitzak egu informazio goek konpartitu eta instituzio garden eta sendo batzuk lortzeko. Monitorizazioa jarripenak eta investigazio publiko eta informatikoak eginez.